لك يمنعوا عنك ولذلك قصه حاتم قصه تقص عنده تسع بنات وطالع في رحله العلم زوجته قاعد تبكي راح فين يا حاتم تسع بنات عندنا بنت من سنه لغايه سبعه سنه تروح فين قال رحله العلم بنت عنده عشر سنوات تحفظ القران قالت لأمها وأخواتها دعوه سبوه لن يتركنا إلا لحي رزاق لا يموت شو اليقين اتركوه خليه يروح هو يعني هو, هو هو هو هو الأب يرزق؟ هي المؤسسة اللي بتقبض منها الراتب ترزق والبنك المركزي يرزق؟ لا قال ربنا ها وفي السماء والله هو في البنك؟ لا ولا هو في المصرف؟ لا قال إيه؟ وفي السماء رزقكم ها وما توعدون طيب خرج جاء الليل الاولاد بدا يشعروا بالجوع لكن عندهم برادات احنا عندنا كلنا ما شاء الله الطابق الاسفل من كل بيت في برادات تكفي الكويت والبحرين وقطر والخليج ولغاية المغرب سبحان الله يقول لك يا اخي ما في اكل في البيت المهم علينا نحمد الله على كل حال فسبحان الله العظيم جاء الليل ما فيش اكل بدات الام والاخوات يقرعوا البنت يعني كنت تشجعيه على السفر يعني قالت تركنا لحي رزاق لا يموت. شويه طرق الباب طارق فتحوا الباب لفارس فارس على فرس ومعه كوكبه هم في اطراف المدينه كده ما شاء الله زي منطقتكم كده بعيده عن الايه زحمه الكويت والمدينه والاطراف سكن الاشراف ما شاء الله وانتم من الاشراف ان شاء الله بارك الله فيكم شرفكم الله بالاسلام وايانا ان شاء الله رب العالمين ف هل عندكم ماء على البيت فضحكت البنات قالت والله ما عندنا غيره يعني أنت الحمد لله طلبت شيء موجود قال يا ابو كوز الماء شربوا والفرسان اللي حواليه شربوا فبيت من هذا هذا بيت حاتم الأصم حاتم عالم المسلمين وإمامهم ما شاء الله أتى الطارق هذا أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين أبو جعفر عاه الكيس اللي على الخرج اللي على الفرس راح فيه صرة من الذهب كده كيس راح أخذ الكيس وراح ألقاه داخل عتبة الإيه؟ الدار ونظر لمن حوله من كان يحب أمير المؤمنين فليصنع ما صنعت حتى بالله عليك لو ما يحبش يعمل إيه؟ ها؟ لو لا يحب يعني يعمل إيه يعني؟ برضه يرمي روحه صح ولا لا؟ يعني حتى المنظرة سبحان الله نسأل الله الصدق يعني المهم كل واحد اللي معاه شوية فضة يرمي اللي شوية سبحان الله ابو جعفر غادر مع الفريق البنات يغلقوا الباب لم يستطيعوا غلق الباب من كثرة اكياس الذهب والفضة البنت العاقلة النبيهه دي نظرت لاخواتها وامها قالت نظرة من مخلوق قد اغنتنا فما بالكن لو نظر الينا الخالق يا الله نظرة من مخلوق حولتهم من حد الفقر الى ايه الى اغنى الاغنياء او من الخالق نظر دي نظرة مخلوق